حلو المكان قوي وحلوه الدكه هي دي دكه اه هي دي الدكه انت عشان كده سميتي دكه آه لا احنا يعني سمينا دكه يعني كنا هنسميه مكان مم. لقينا في مصر 5000 حاجه اسمها مكان مم. فقعدت كده ادور على يعني عامل بقى عصف ذهني النفسي وصلت الدكه، قعدت ادور على النت ما أتشغل غير حاجه واحده اسمها دكه. مدكه دي في المقطم فقلت لا خلاص انا من اسم طلع من جوايا فعلا خلاص ان شاء الله هبتدي الدكه ايه اصعب حاجه قابلتيها الموضوع وانت بتأسسيه كله من اول ما دكه كانت فكره لغايه لغايه اللحظه دي هي المسؤوليه هي الصعبه وكمان ان انا يعني انا مثلا جبت جبت شباب معايا يعني شجعان جبت شريكه معايا وبعد كده جبت جبت اخوها جبت اخويا جبت ناس يقفوا معانا طب وانا كده بسحلهم مثلا من غير من غير تركيز عشان حاجه انا عايزه اعملها فابتديت اوصل لا انا هم هم حابين ده هم بيحلموا بده اصلا فيعني دي, دي دي اللي تيجي في بالي بيجي في بالي برده مرحله اللي هو بقى ايه الفطور اللي هيحصل يعني اكيد انت ليكي زهوه في الاول تيجي ممكن تنامي شويه ممكن تعلي خالص ممكن الكيرف مش بيثبت فده اللي انا بخاف منه دي اكتر حاجه بفكر فيها يعني قبل ما انزل الصبح لو جايه هنا طب هل النهارده طب انا باجي ايام بفتح ما فيش اي حد بيجي واجي ايام اصحابنا كلهم بيجوا بيجوا معاهم ناس بيبقى ضغط على المكان فهي دي اللي بتحصل قولي لي يا ريحان وانت بتفتحي لك في حد بغلس عليك في حد بيلاقيك الناس بيبقى رد فعلهم ايه لما بيجوا هنا خاصه لو شباب مثلا بي. طريقتهم معي. بصي هو بما ان انا هنا معايا يعني اصدقائي واولاد واخويا والكلام دوت فبالتالي اللي بيجي ما انا ضمى نفسي من الاخر مش بتعرض لموقف لوحدي قوي يعني لو مثلا في مجموعه من الشباب دخلوا مثلا بيكون معهم حد اعرفه على الاقل م. على الاقل يعني م. غير ان احنا برضه عشان من المكان فبتبقى واخده سمعه عارفين ان انت كويسه فمش هيجي حد وحش يضايق ممكن تبقى يعني ضايق ده دا في الشارع مش هيضايق عشان انت عامله دكه في البيت عندك بقى هم فين من دك هم كل حاجه اصلا بصي هو الفكره لما اتصلت لها مع نفسك اتلموا في الحج امم فكنت عامله حفله فيها لوحدي يعني ممكن عرفتها لاصحابي يعني كده عشان اطلع لها بقى المفاجأة الاول م. فجيت كلمتها وبعد كده لما رجعت هنا قلت لها انا بعمل واحدين ثلاثة فهي قالت لي بصي يعني من الناس اللي شجعتني ان انا اخد مكان طب انت عندك الاوضه الواحده بتاعه البوكلاب دي مش كفايه قالت لي م. انت عايزه تشتغلي بجد ولا انت عايزه تلعبي شويه في الموضوع وحاجه بقى وهتمشي تهلا بصراحه ماما الموضوع بجد فقلت لي خلاص يبقى تاخدي بقى خطوات حقيقيه ويعني واحنا عشان احنا عندنا الجانب البيت ده حاجه مهمه قوي فقالت لي نسقي ما بين الاثنين يعني قومي بدورك في هنا صح ما تاثريش في اي دور من الادوار بتاعتك طب قص بما ان احنا جبنا البيت والاسره مم. فدايما بيبقى فيه تخوف يا ترى لما هيبقى الواحده عندها بيت واسره مم. هي مسؤوليه زياده وليه انت الارتباط في حياتك يعني خايفة انه يوقفك ولا ولا مش فارق معاكي الموضوع دوت؟ آه بصي هو انا مخطوبة اصلا ف يعني انا تعرفت على في الجامعة هو كان معايا من الحضانة بس ما كانش فيه كلام فالفكرة ان احنا اشتغلنا في الجمعية مثلا حوالي سنة وسنة ونص مع بعض وبعد كده حصل ارتباط مم. خطوبة يعني على طول فيعني هو احنا في نفس المجال مع بعض مم. فكنا بنقعد نخطط الحاجات زي دي سوا مم. يعني انا شايفة كل الناس بتشجعك امال مين بيحبطك؟ لا هو الاحباط من الظروف زي من الناس إيه؟ يعني الحمد لله بحاول أقع في الناس الصح مم. الاحباط بيجي من ظروفك محتاجه حاجه المكان ناقصه حاجه بتقفي تتعصري مثلا في فلوس في حاجة. حاجات كده يعني آه عايز تعملي مثلا تصريح طب عامله جمعيه طب عامله شركه طب انفصل حاجات اللي هي الاحباط من ظروف الجو المهيئ او مثلا انت تقنعين الناس بالفكره دي اصعب حاجه ممكن تقابليها في الدنيا الناس مين ما انت كل اللي حواليك في ايه دول حواليا دول مثلا دول معارفي بس انا مش بستهدف معارفي بس بتعرفي ناس منطقتك ازاي ايفنت ده اللي هو على فيسبوك حاليا احنا لكن... شغالين عن طريق بعض مم. بعمل ايفنت بديه للناس صحابي صح مش لقى حد كده شغال ايفنت ولا حاجة مم. وبقول له يعني بعد اذنك مثلا شوف انت ده من اهتمامك هات الناس بتوعك وتعالوا بس شغال على المرحلة دي دلوقتي مم. عايز انزل بقى صح بس عايز انزل بمشروع معين كده في دماغنا ان شاء الله بنحضر له مم. حاجة كده انجلش كلاب للاطفال مم. للاطفال وللشباب <متحدث> فالفكره دي اكتر حاجه شدتني ان انا عايزه يعني اعملها واعمل لها بقى ورق محترم لو انت عايزه حد يساعدك في حاجه يساعدك في ايه؟ بصي اللي بيساعدني من برق يعني بصي احنا مثلا عندنا المرك عزبه النخل عند شمس المطريه <متحدث> الاربعه دول ممكن اقول دول اللي هيبقى فيه اقبال منهم <متحدث> وفعلا ده اللي بيحصل. <متحدث> الابعد من كده هو عنده الاماكن بتاعته <متحدث> يعني الحلميه كده وانت طالع بقى مصر الجديده معادي وسط البلد مدينه نصر كل واحد عنده الاماكن بتاعته. اللي بيجيلي من بره بيجيلي هو يساعدني بايه بفكرة بكتب آه ان هو يقدم حاجة للشباب اللي هنا مم. يعني الناس اللي عندها وعي ثقافي والناس اللي هي اصلا غنية في افكارها وفي ثقافتها بيدوا ما بيقولوش ان احنا ما عندناش مشكلة مم. فدول انا بحتاجهم قوي ان هم يرضوا الشباب اللي هنا او يقنعوهم بالافكار بتاعتهم لو انا بعمل حاجة زي دك زي كي كده هو قولي لي ايه الخطوات اللي بتعمليها اي الخطوات اللي اعملها يعني انت قولي لي اعملي 1 2 3 الخطوات ان انت تكوني حابه ان انت تعملي دكه اصلا يعني تعملي مكتبه اصلا او تعملي حاجه ليها علاقه بالانشطه الثقافيه لو انت حابه ده هتطلعيه من دماغك مش هتبقي مش... اصلا مش بعمل شركه مم. لو بعمل شركه هقول لك اعمل ايه هتقولي لي روحي جيبي ورق اعملي دفتر في سجل محاسبي او تجاري حاجات زي كده لكن دي مش خطوات هو بس مجرد حلم انت بتحبي الحاجه ديت فبتعمليها بس الشكل اللي انت عايزاه انا معاكي بس الحلم ممكن يفضل حلم أوه. الا لو في خطوات واقع، ايه الخطوات الواقع اللي انت خدتيها؟ محتاجه شويه جراه يعني او هي الناس لقيتي مكانتي جريئه عشان بداتي مم. وبداتي هنا في منطقه يعتبر احنا مش واحنا احنا عندنا متعلمين جدا يعني على الاقل من الدايره بتاعتي اعرف لي بتاع 10 مهندسين و10 دكاتره كلنا من المرج مم. وتعليم نظيف وشباب كويسه مم. بس كلنا بنطلع برا هي الفكره بس المكان زيرو من, من من ناحيه ان انت تعملي فيه انشطه ثقافيه. مم. تمام؟ فهي ده كان الجديد. يعني اول خطوه ان الواحد يبقى عنده جراءه انه يحلم بالفكره ويبتدي ياخد خطوه انه ينفذها. انه ينفذها. مم. بعد كده؟ يعني بعد كده بقى اللي هو ما يتكلش على حد. مم. يبدا بنفسه. ليه لما بتتكلي على حد ما بي اصل محدش هيمشي لك شغلك، يعني لو انا قلت لك مثلا تعالين نقسم كذا كذا علينا هنقسمه بس لو انا ما تابعتش معاكي عشان انا مثلا انا المسؤوله عن الموضوع او حاجه مش هتحصل او لو انت ما كنتيش بنفس الروح بتاعتي مش هنكمل مم. فلازم تختاري اولا دائرة الصح اللي عن فكرتك ما انا ممكن اقعد مع صحابي الصحابي الأوريق، مني انا هو بقول قدامهم هم ما اي علاقه باللي انا بعمله ده هم فرحانين جدا بس مش اهتمامهم عندهم اهتمامات تانية فما عدتش اتكلمت معهم في بدايه الفكره ولا في الخطوات بتاعتي ممكن اقول لهم والله انا مخنوقه شويه عشان ما كملتش انا محتاجه كذا اشتروا كتب يعني اللي هو النظام ده مم. لكن اتكلمت مع عن الفكره مع دي خطوة صح قوي انت تعمليها في اي حاجة انت تحبيها، مم. تروحي الدايرة الحقيقية اللي هتساعدك في المجال ده. مم. وبعد كده؟ آه... تكوني م... لو انت مؤمنة بالفكرة برضه هتقنعي مثلا واحد زي صاحب البيت اللي أنا فيه ده، آه... ايه اللي يخليه يغامر ان هو يطلع بناته واولاد في بيته في منطقة شعبية؟ ودي دي حاجة ما... ما بت بصي احنا هنا ما حدش بيتكلم معاكي فيها؟ هو هنا صعب تلاقي مثلا بنت مع اولاد وتقولي عليها مثلا كويسة، يعني أكيد ال... الأغلبية تقول عليها مش كويسة. لكن يعني الحمد لله الحمد لله الصوره وصلت ان انا بكون قاعده هنا ممكن يجي 10 ولاد عليا هنا وبكون قاعده لوحدي ومحدش بيقدر يعني يقول نص كلمه عارفين ان فوق في راجل معاهم برضه الموضوع لا خلاص انت بتثبتي شخصيتك وبتقدمي حاجه كويسه مفيش بقى محدش قال لك ازاي فاتحه مع كام في ولاد وبنات الجيران بيسالوني الجيران بيسالوني والحمد لله بقيت هنا ناس كويسه يعني وانا بحاول اعمل حاجات للاطفال عشان اولادهم يبقوا عندي وكده يعني يعني في طرفين بنحاول نوصل لحاجه مشتركة فيعني في انا اقنعت مثلا جيت هنا واقنعت صاحب البيت ان احنا نعمل حاجه زي دي عنده قال خلاص تمام مفيش مشكله المكان سهل عشان مترو وكده فهو حاولت اوصله ان انا محتاجة المكان ده عشان المترو يكون قريب من الناس ما يبقاش حاجه معضله بالنسبه لهم والجيران في البيت ناس كويسين زي ما بقول لك بنحاول مثلا وانا مثلا بشتري حاجه أحد من تحت اكلم حد عند البيت بص هي هو هي مش مساله ان الناس تبقى كويسه او مش كويسه هي فكره انك بتقدمي إن حاجه, حاجة. اه بتقدمي حاجة مش سهلة إن... يعني كويسة هتتقبل مم. مش كويسة مش هتتقبل الفكرة هيبتدي هو يتكلم عليكي وانت طالعة وانت نازلة مثلاً انا بشتري حاجة في موان تحت البيت في مثلا عم رضا تحت البيت بيكون قاعد لو احنا طالعين نسلم عليه والله يا عم احنا بنعمل كذا لو عندك حد من سننا خليه يجي فهو بيبتدي فعلا بدل ما هو يفضل يسأل في باله العيال دي طالعة نازلة ليه مثلا مم. لا احنا بندخل نقول له نحكي له على طول نشاركه معاه تحسسه ان هو جزء وان هو ممكن يساعد ابتدي مم. اقول لو حد سأل بعد اذنك بس شور له على لا هو بيشاول خلاص دلوقتي يعني ممكن اي حد معدي شاب كده من داخل بيت يعملوا له كده خلاص بقوا فوق المكان بتاعك فوق خلاص ده بقى مكان اه فهي فوق. بس احنا انا بحاول ندخل للناس الداخله الصح بتاعتهم عشان انا محتاجه اكسبهم يعني ما فيش حاجه اسمها انا انا مثلا مأجره وبراحتي ومكاني والجو ده لا لازم اكسب الناس